آه رحم الله الزبيري عندما قال: ما كنت أحسب أني سوف أحييه، وأن شعري إلى الدنيا سينعيه، وكنت أحرص لو أني أموت له وحدي فداً ويبقى كل أهلي. هذا هو الوطن الحبيب. هذا هو دمنا وعشقنا وقلبنا. فأتسلف منكم كلمة اليمن فقط. عندما أقول: حبنا، نبتنا، عشقنا قلبنا ارضنا هكذا هي وهذه اللوحه الفنيه بقياده الطالبه المتميزه هُلا هدى علايا اتمنى لكم متابعه شيقه بتحيه من الجميع <تصفيق> مع استديوهات احلى تصوير بقياده حبيبي والمصور العملاق سامر العبسي يتفضل معي الى المنصه